Kako napraviti kopiju pitanja? Možemo imati situaciju u kojoj vi želite napraviti 10 ili 15 pitanja koja su ista po vrsti, samo želite unutra mijenjati njihov sadržaj, postavke koje ste prethodno podesili za to jedno pitanje vam odgovaraju i ovo bi bio najbrži način da to napravite. Nađete onu vrstu pitanja i ono pitanje koje želite kopirati, klonirati, izraditi kopiju. U mom slučaju to je ovo, ovo pitanje na kraju 02 Johnson koje je pitanje Točno, netočno. U tom redku druga ikona s lijeva se zove izradi kopiju. Kliknemo na nju. Dobijemo kopirano pitanje. Ja ću ovo pitanje onda preimenovati. Više neće biti 02 Johnson kopija, nego 08 pulsar. Staviću novi sadržaj pitanja, odnosno tekst pitanja. A, ono što je jako bitno kod ovakvih pitanja, a, recimo naročito kod ovih točno-netočno, je provjeriti što su bili odgovori u onom originalnom pitanju. Naročito kod ovih točno-netočno gdje jedan odgovor je, e, za jedno odgovor na jedno pitanje je točno, ona drugo je netočno, ono treće je opet točno i tako dalje. Slučajno, ovdje i dalje, kao i za prethodno pitanje, vrijedi da je Joselyn uh, Bell Burnell Otkrila dokaze o postavljanju prvog poznatog pulsara, ali Nobelovu nagradu za to je dobio netko drugi, njezin nadređeni. Zadane bodove ćemo ostaviti na 1, ispravno odgovor ćemo provjeriti to je točno, i idemo dolje na dno, klik na pohrani promjene. Sada imamo pitanje 02 Johnson, koje je bilo napravljeno u 14.11 minuta, i ovo koje smo klonirali malo prije u 21.24 Pogledat ćemo klikom na ikonu pregled kako izgleda ovo pitanje i tu piše ono što smo malo prije napravili. Kliknut ću na netočno, predajte i završite, sustav kaže da to nije ispravan odgovor, ponovno započni, kliknut ću na točno, predajte i završite, to je točan odgovor. I to je to.